Sokkal jobb volt a helyzet 16 évvel ezelőtt, meg még 6 évvel ezelőtt is. Tehát nem volt, a szakmán belőle nem volt ilyen gyűlölködés, mint, mint most. Már egyáltalán ezt a szakmának lehet nevezni. Szerintem fontos deklarálni, hogy, hogy a propagandát ne nevezzük sajtónak, meg a propagandistákat nem nevezzük újságírónak, mert egész egyszerűen ezzel egy egy szakmát. Tehát a dolgokat sem nevezzük orvosnak. Ebben szerintem nem kell, nem kell szépeket mondani, ez, ezt le kell szögezni. Korábban, amikor mondjuk a, a két nagy uh, lap a népszabadság, illetve a magyar nemzet volt, akkor az újságírók között nem volt ellenségeskedés, nem volt gyűlölködés. Én szerintem minden normálisan gondolkozó kolléga abban volt érdekelt, hogy mindannyiunknak úgymond jó menjen. Tehát a a népszabadságot sokan olvassák, akkor a nemzetet is sokan fogják olvasni, és fordítva. És ez így volt normális. Nyilván egy egészséges verseny, meg látták sok mindent a világban, de ezek legítén viták. Ezekkel nem lenne gond. De most nem legítén viták folynak, hanem az egyik oldalról az az álláspont, hogy nekünk meg kellene szűnnünk, mi takarodjunk el, menjünk el konkrétan elhangzott, menjünk el autófényezőnek vagy masszőnek, nem lebecsülve ezeket a szakmákat. De mégis csak az volt a, az üzenete, hogy hogy mi ne létezzünk. Gyakorlatilag egy-két szerkesztőség maradt csak, a, amelyik azt a klasszikus polgárértékrendet képviseli. Ezek közül vagyunk a, a, az egyik mi. Ez, ez nem azt jelenti, hogy bármi gondunk lenne, mondjuk a baloldali oldali, vagy, vagy, vagy a nálunk liberálisabb értékrendet képviselő oldalakkal. Ez teljesen normális, hogy, hogy nekik is van egy világképük. Viszont a ettől eltérő világkép nehezen tud megjelenni, hiszen a másik oldal már csak a, a propaganda van. Amit viszont értékrendhez kötni a nehéz, hiszen hiába mondják magukra, hogy ők jobb oldaliak, vagy keresztények, vagy konzervatívok. A viselkedésükben nem az jelenik meg, hogy, hogy ezekhez az értékrendekhez bármilyen módon kötődnének. A topogonistákkal gyakorlatilag megszűnt a, a kapcsolat. Legalábbis az én személyes tapasztalatom az az, hogy, hogy itt akár korábbi barátságok is, is megszűntek, hiszen nehéz úgy szobálni valakivel, hogy ő közben a műsorszerkesztési gyakorlatában rendszeresen olyan tartalmakat visz be, ami arra irányul, hogy, hogy nekünk legyen rossz, mint hogy ez lenne az ország egyik fő problémája, hogy mi jelenik meg a kormány a kritikus oldalakon. A tere, úgymond terepen mozogva, hogy az ő céljuk az nem is feltétlen az, hogy, hogy információkat közöljenek a nézőikkel vagy olvasóikkal, hanem, hanem ők a balhét keresik és azt keresik, hogy hol lehet bárkibe, aki a kormány tükrítvizálja, teljesen mindegy, hogy jó vagy baloldalról, hogyan lehetne abba belekötni. Tehát ami ma uh, ilyen címen futó közmédia, azt nem, én nem nevezem annak, hiszen legalábbis a, a, a hírcsatornákat vagy a hírvonalat nem lehet annak nevezni, hiszen, hiszen propagandát szolgál. Tehát az, ahol, ahol uh, a nap 24 órában nem tudunk úgy 5 percet tölteni a képernyő előtt, hogy ne a, a, a migrációdal legyen szó teljesen egyértelműen negatív uh, uh, kontextusban, az, az nem más, mint az embereknek a megtévesztése. Ilyen sok vád érte és érhette is mondjuk a magyar nemzetet, vagy akár a Népszabadságot korábban, hogy a éppen oktális hatalmi viszonyok függvényében nem tudott teljesen objektív és elfogadatlan lenni. Ez igaz, de közben azért én a magyar nemzet riportereként bármi, bárki is volt hatalman elmentem vidékre és beszámolhattam arról, hogy mondjuk egy szegény vagy egy zsigán éppen éppen mi történik, hogy élnek ott az emberek, és milyen problémákkal küzdenek. Senki nem szólt bele abba, hogy én ezt megtegyem. Ma azért a propaganda sajtóban ez elképzelhetetlen, hogy, hogy valaki a az tényleg a nagy magyar valósággal, a valós ami feszültségektől, krízisektől be tudjon számolni. Nyilván mi soha senkinek nem fogjuk megmondani, hogy kire szavazzon. Ez nem az újságnak, nem a sajtónak a feladata, hogy politikailag befolyásoljon másokat, hogy politikát csináljon hiszen az, hogy a valóságot eljutassa, az információt eljutassa minél szélesebb réteghez, az igen. És ebben a fiatalok igenis segítségünkre lehetnek, hogy vigyék el a mi újságunkat, vigyék el másnak az újságát, és tegyék oda a szülők, a nagyszülők, a nagynéni, a bácsi elé, és magyarázzák el neki, hogy amit ő reggel bekapcsolva a rádiót hal, vagy amit a bedobott színes szennylapban olvas, az nem felel meg a valóságnak. Tehát tanuljanak meg az emberek gondolkodni, és ebben segíteni kell őket. Van is egyébként egy olyan programunk, főként a külföldön élő fiatalokkal célozzuk ezzel, az a programnak a című, hogy Fizese a valóságra, hogy úgy fizethető el a lapta, hogy azt nem ő fogja megkapni fizikailag, hanem egy általán megadott címre fogja kivinni a posta ő pedig megkapja digitális változatban a, a, az újságot. Azért nagyon fontos az is, hogyha egyszer változás lesz, egyszer valamelyen úton módon ez a kormány megbukik, akár három, akár tizenkét év múlva ki tudja, mikor fog ez e, megtörténni, egyszer meg fog történni, semmi sem tart röké. Nagyon fontos, hogy az, aki hatalomra kerül, vagy az a mozgalom, tegyük föl, amelyik, amelyik uh, hatalomra tud kerülni, az legyen uh, miáltányos, és ne a, a bossz vállás vágya. Nyilvánvalóan az alapoktól újra kell építeni azt, amit ma a médiának nevezünk, de nem lehet az a válasz, hogy az újjáépülő vár ugyanezt csinálja csak pepítában.